والآن أنا وأنتم نستقبل سماحة الشيخ إجواد الفرطوسي مدير مركز البيت السعيد للتنمية الأسرية فاستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أخوتي أخواتي الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة نخجل أمام الإمام الحسن عليه السلام ونحن لا يمكننا ضبط أنفسنا والسيطرة على كلماتنا والأصغاء لكل ما يطرح من هذه المنصة من قبل إخوتنا القائمين على هذا الحفل البهيج ونحن نطمح إلى أن نكون عناصر مؤثرة وشخصيات بارزة في خط رفع الظلام عن إمامنا الحسن المُجْتَبَى عليه أفضل الصلاة والسلام فلذكره ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد الثانية يُنوَّر الله بها قلوبكم الثالثة عهدًا للإمام عليه السلام على نُصرته ما حيينا وما بقي الدهر بأعلى أصواتكم نُبارِك لكم هذا العطاء وعقد الولاء مع إمامنا أبي محمد الحسن المُجْتَبَى عليه أفضل الصلاة والسلام حيث يلتفِت المؤمن المُوالي إلى ما يجب عليه في هذه الفترة حيث يقول الله سبحانه وتعالى لا يُحبُّ الله الجهرَ بالسُّوء من القول إلا من ظُلِم وهناك مظلومية واضحة على إمامنا الحسن عليه السلام قد شمر العلماء عن يراعهم وقد كتبوا ما كتبوا من أطروحات تحليلية ودراسات تفصيلية في بيان ما قام به الإمام الحسن عليه السلام أو سيرته وما كان يؤديه من دور مع النبي صلى الله عليه وآله سبع سنين ومع الإمام علي عليه السلام أكثر من عشرين سنة ومن بعد الإمام وهكذا إلى أن عاصر الطغاة وعاصر أعداء الدين والمتمردين والذين فتكوا بالأمة الإسلامية وجعلوا في بطون الكتب كثير من الأطروحات وكثير من النظريات التي تغشي عقول الناس وتذهب بهم عن الحق بعيدا فمن يتطلع التاريخ يجد ان الدوله الامويه قد اثبتت ان الامام الحسن عليه السلام كان متخاذل متخاذل ومتواطئ مع معاويه في سبيل تسليم العناصر الاسلاميه او اعطاء دفه الحكم لمن يشرق ويغرب بها على هواه ومن يتابع يجد ان اقلام الدوله العباسيه قد كتبت عن الامام الحسن انه مال الى الدنيا والدعاء والرخاء وشوهت ما شوهت من سمعه الامام عليه السلام اما الأقلام النزيهة والصافية التي أخذت من معين آل البيت عليهم السلام ومن رواياتهم أثبتت أن الإمام الحسن عليه السلام هو معصوم ومفترض الطاعة وأن ما قام به هو عين الواجب وهو المتعين عليه ليس لم يكن بالخيار من أمر ما إنما الموقف المتعين للإمام الحسن عليه السلام في تلك اللحظات كان هو إثبات الصلح وفتح باب الهداية والتوبة لمن أراد الهداية من أهل الشام حيث كشف الزيف والدعايات المضللة التي كان يطرحها معاوية في الشام ويضلل بها المجتمع الإسلامي أحبتي إخوتي أخواتي يجب على كل إنسان صاحب طاقة وهمة وحركية ورساله وقلم وفكر ان يدون ما يدون من نصره للامام الحسن ويجب على كل صاحب حركيه وفاعليه في المجتمع ان يمارس كثير من الانشطه لاظهار تلك المظلوميه وابراز مقام الامام الحسن عليه السلام حضورك اليوم في هذا المحفل المبارك ومشاركتك في هذه الأنشطة التي تدعو لنصرة الإمام الحسن أو تحيي ذكر الحسن هي نصرة للإمام الحسن مسجلة لك أمام الله وأمام رسوله الكريم وأمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحبتي لا تستصغروا كثير يعني قليل لا تستصغروا الخير أي خطوة من عندك باتجاه الخير هي خير لك عند الله وتربو عند الله وتكون كبيرة يوم القيامة. إدامة المحافل، إقامة المؤتمرات، إنشاء الكليات والمعاهد والجامعات، كثير من الدراسات والمؤلفات والكتب والبرامج وكثير من الأمور الفنية التي تطرح على الساحة الإعلامية سواء كانت مسلسلات أو كانت أفلام أو كانت كثير من الأمور التي اليوم عمل واحد فني يوصل رسالة كبيرة لم تصل خلال 14 قرن لعله فيجب على كل صاحب طاقة وصاحب همَّة وصاحب شعور بالمسؤوليَّة أن يؤدِّي ما يؤدِّي نُصرةً لإمامه الحسن عليه السلام ولو بإظهار المظلوميَّة وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحبُّ الجهرَ بالسوء من القول إلا من ظُلم من ظلم يحق له أن يُبرِز مظلوميته والإمام الحسن مظلوم لو عُدنا اليوم الى كثير من الامور التي يشنع بها الاعداء على امامنا الحسن لوجدناها لو في داخل البحوث هزيله ولا قيمه لها ولا اصلا لا تصمد امام البحث حتى الامور التاريخيه لما يقال مثلا تزوج بكذا امراه لما ترجع تجد زوجات الامام حال حال الائمه عليهم السلام له اربع او خمس زوجات سواء كان بالدائم او بالسرايا كما هو المعمول كان في زمن الائمه عليهم السلام وله ستة عشر ولد من ذكر وأنثى الإمام علي له أولاد أكثر من الإمام الحسن وهكذا الإمام الكاظم عليه السلام فليس كل ما يذكر هو حق إنما هي أمور رسمتها سياسات الدول ومنها الدولة الأموية ومنها الدولة العباسية وما يجب علينا أتباع دولة آل البيت عليهم السلام هو نصرة إمامنا المظلوم وإبراز الحقائق على ما هي عليه بشتى الوسائل وشتى الطرق وان نؤالف ونتكاتف في احيائي وابراز مقامي وشانيتي ومكانتي وعظمتي ومنزلتي وموالاتنا للامام الحسن عليه السلام والبراءه من اعدائه والابتعاد عن افكاري المضلله التي شوهت الصوره الحسنه لامامنا الحسن وهو المعصوم وابن المعصوم وابن المعصومه واخو المعصوم والامام عليه السلام له ما له من الشانيه والعظمه والمكانه والمنزله في بطون الكتب موجود تربيته للشباب أصلاح للمجتمع قيادته للامه الاسلاميه رعايته للفقراء مجانبته و يعني معايشته بالمعروف مع الصلحاء كل ذلك جلي وواضح ونسال الله ان يوفقنا واياكم ان شاء الله للثبات على الحق ونصرة الحق والتمسك بأئمتنا أئمة الهدى عليهم السلام ومنهم إمامنا الحسن ابن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه روحي له الفداء واعتذر للإطالة وأسأل الله لنا ولكم إن شاء الله حسن العاقبة والتوفيق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد